اجل خلاهم حصلت فيها اثنت وحصون وفينا وعرفت نبراس العروبه وصلها هم ثان شردان الحميه والنخاع نشأت اصولها القبيله في ضلها اشد معنا اثنين تسلح في التراع من المعاند يوم قدم مغلاهم ما عنا بيبان الآل من اول صراع يا اليوم ما تالت تراسل لاشد شد بهم ولا في يلفوك فيكم الوضا كم من شو تعلى وبعدوا نجلها في حال كبه مهما ساليهم سيطاع في عزمهم حاسة الامر وفصلها هم من يرد الصاع للخصم الفيصر اسال نورف مد وسأل عدناها همدان عنها الشعب من يودع يوقع وش قالب السيطان في وسط هلاها صدت كذلك من وفاولك التباع ما حد وقف صف حيدر مثلاها صدق التولي والنخا والقد ما حد وقف صف مثلها مثلاها في صفحه الكنغليخ بعد الاطلاع على فرصه ان إل المراجل كلها حصرت فيها اثنت وحصون وفيلا وعرفت نقراس العربة واصلاها هم كان شريان الحميه تشهد اصوله القبيله في ظلاها اشد معنى اثمن تسلح في المراح اذا المعارك يا مدقدم ملاها ما عنا بيبان من اول صراع اليوم ما زالت ناس الملاها لا شيء هجومك شبه ولا الدفاع كانوا في الحرب طلوس احنا هذاها الفوك في من وغاكم من شوقه اعلم واليمن قعدوا وقعدوا نقلاها في حال كرمان مهما سالهم خيفه واعذ عزمهم حاس الأمر وفسداها هم من يرد الصاع للخصم الفيصاع اسال تحالف نقد واسال عقلاها امدان عنها الشعر انواعه يوداع وش قال ابو كان في وسطها لاها صدقك قال اللي والوطا ماحد وقفه صفح ادم مثلاها صدق التوله والوفاء والبدقه ماحد وقفه يصبح ادم مثلاها